Ja su ima ljudi moji I, I posima muči ovde oh, Naci danes, idemo djeta Sandra, naci su, mati barra Mati, naci idemo Offroad, variantene ti mati Idemo gas gas, gas, gas, gas, gas, gas Adi, adi, oditos uh, uh. Oh, Idemo, idemo Djebenam se auto su. Vrati, nazeš, no, yes, right. a totko mojučtij je pat Mτη! Ma... a, ma ovinti. Te se vad Radi, nedješ za ide Voptovi. Ma, jeg movo in tako. O, ti Koš! Rotke! Nemo nam E ti, e ja napišao. Da nabačim bombu jednom. Aha, uh, sa kristalom, znači. Samo se ja sad. bi tu espadirati, znači ja ću onda espadirati. To bude tu espadirati, znači onda ću ja espadirati. Hajte pa vi policija se natutaju, iznamateli. Vi ovjer je... Vede ovo, kaj sam sad zrabao? Mankijet. Samo li vano, a ne li vano. ćeš ti sveti na tarćama? Idemo do nevu sela, hema. Idemo u pripučkavce. pedenza e il pomodoro edemo sia do cilensky paradize. Ci prati me po se vezaz na mado. Mo se da ništa se figaše. mia, pizzerija. Opismo danas opet. Jebem, ti full bike, ti hebben het tot. Odatle odemo Idemo ovako offroad bikes, odemo. Imo da bismo ajmo ajmo. Ono ne smije kolabala. E Idemo vamo, ajde idemo tamo vidimo naš tamo, ima kanene što se da promijetiti. Jooo! U bada, majko moja! Uhh, ali se se ko bomba neka. Idemo vamo, idemo vamo malo. Ajmo sprijetnica tu. Idemo sa gore pravo. Idemo kožnica malo. Op, op, op, op, op! Ne, ne, nema. Sekundar ja sam dola pa. A, jedan sekund. Kad se ide mo chaos, chaos. Toto. Toto. Idemo. Malo za čocice, neki off-road, baš. Jedemo niti. O, sav I uzbij dune, niti šani, kameni, ovo je nervozno, a kamina. I sad ćete videti, ona moja. Idemo. Das, das, das, das, das. Ne damo. Ne, barem. Jo, to